В 11 населених пунктах Первомайської територіальної громади проживало близько 10 тисяч людей. На сьогодні там залишається не більше півтори тисячі жителів. Максим Коровай разом з іншими жителями громади, які виїхали до Миколаєва, організовують гуманітарну допомогу для тих, хто лишився у дев'яти селах об'єднаної територіальної громади. Ще два населені пункти сьогодні окуповані росіянами. Що ми привозимо, зокрема, це гуманітарний вантаж, тобто це крупи, це макарони, це вода, це засоби гігієни, медикаменти. Дуже, дуже складна ситуація. Так, як кожного дня наші села всі обстрілюються, палають будинки, на жаль, і не обходиться без жертв серед мирного населення. На сьогоднішню хвилину по всій громаді близько 30 осіб – це серед мирного населення, які загинули від ворожих обстрілів. Двічі на тиждень волонтери безкоштовно для жителів громади отримують хліб. З продуктами також допомагають волонтери, адже магазини не працюють. Настрої у людей різні, але жити під обстрілами навчились, говорить Максим Корова, який регулярно їздить селами громади. В середині березня, верніше, настрій був дуже такий плачевний, тому що з 14 березня наша громада була під авіаударом. І фактично кожне село відчуло на собі, що таке літак і що таке авіаудар. Авіа да. Від постійних обстрілів російської артилерії, ракет та авіаударів, руйнувань зазнали всі 13 навчальних закладів, розташованих на території. Як школи, так і дитячі садки. Це не мається на увазі вікна просто від хвилі. А це прямі попадання, прямі внаслідок ну, тобто, бойових дій, це така руйнація. Якщо ми говоримо взагалі про заклади, то на сьогоднішній день на один заклад навіть не підлягає просто якомусь ремонту поточному, мається на увазі, для того, щоб, запусти, ну, щоб розпочати освітній процес, відновити освітній процес очний. У навчальних закладах деяких населених пунктів встигли похозяйнувати російські окупанти. Крім того, що це відбулася руйнація, повністю техніка а, вивезена абсолютно, тобто її просто вивезли. Що стосується ноутбуків, такої техніки, то її немає так, як вони були повністю ці школи була окупанти і вони із собою вивезли. Тобто, крім пошкоджень, у нас ще є матеріальні збитки. Такого плану. У школах громади до початку війни навчалось близько тисячі дітей. Дитячі садки відвідувало понад 200. Більшість вчителів, вихователів технічного персоналу закладів евакуйовані. 70% школярів громади продовжують навчання вже дистанційно. Валентина Гурова, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.